Snažím se co nejčastěji, když to jde, tak každý víkend. Ale musím jezdit asi tři hodiny do Liberce. Takže když to nejde, nebo když musím se třeba učit, tak zůstávám v Praze. Ale většinou se snažím co nejčastěji. Rodinu navštěvuju třikrát ročně. Uh, Víceméně vždycky nějaký svátek, takže Velikonoce, Vánoce a potom někdy v létě. Tak krásně vychází skoro po kvartálech. Uh, já pořád bydlím ta s tátou a s nevlastní mámou, máme barák, takže tam mám svůj pokoj, mámu navštěvuju dvakrát týdně, vždycky každou neděli na oběd a vídám se s ní častěji, ona bydlí taky v Praze, takže se s ní vidím taky docela často. Každý týden, každý týden a každý víkend jsem s rodinou, eventuálně, když mám čas, tak protože jsem přes týden v Praze a za mamkou to není daleko, je to asi 40 minut vlakem, tak se za ní snažím jezdit i třeba někdy v průběhu týdne, když to jde. Já mám babičku na venkově, kousek od Prahy, a vlastně za babičkou jezdím, a když ne každý víkend, tak aspoň ob víkend, takže a ona bydlí na malé vesnici. Takže cestuju za ní vlastně skoro každý víkend a autem nebo vlakem a, co, a za ní jezdím vlastně i na prázdniny každoročně.